Guvernul de depământ cu cei de la CFR, un ministru ansează acuza fere precedent. Ministrul transporturilor Lucianova a declarat, se petemână aceasta, ce din punctul său de vedere la nivelul companiei CFR lucrurile au mers de o manieră destul de anchilozat în raport cu Hallengeorile pe care această companie le are. Cred ce la nivelul companiei ce lucrurile au mers de o manieră destul de anchilozata sub liniere spune, în raport cu challenge-urile pe care le au. Multe din lucrurile care ar fi putut fi făcute mai repede poate e mai bine la nivelul companiei de infrastructură sublinierei a ministerului, vor trebui să se schimbe în sensul de a se perfecționa. Pe de alt parte, am a subliniere teptul ca sublinierei cei care în sublinierei ofer serviciile, care particip la licitații, care câ subliniere tip licitații, care încep să construiască, să se, se adapteze sublinierei, să însublinierei respecte angajamentele pe care le au. Într-o relație de colaborare cu autoritatea contractant I. de ce nu într-o manier colegial sublinierei fac de ceilalți competitori din acest piac, a spus Ova. S-a referit sublinierei la lucrurile de infrastructură feroviar spunând ce sper ca cei care aplic la aceste licitații se o fac cu responsabilitate, se o fac în interseul companiilor, cât sublinierei al beneficiarului sublinierei se eliminme pe cât posibil acest sport național al contestacilor care în însublinierei proiectele pe loc. Sunt foarte mulți cei care pot face lucruri consistente în domeniul infrastructurii feroviare. Sper mecar de acum încolo dat fiind ce avem o mulțime de contracte pe care statul totuși le ofer spre licitare, cei care aplic la aceste licitații se o fac cu responsabilitate, se o fac în interesul companiilor, cât subliniere al beneficiarului, se eliminme pe cât posibil acest sport național al contestacilor care cinani subliniere proiectele pe loc. Sigur ferea de dreptul oricui este îndreptit și însubliniere i apere în instanță acest drept, dar pe de alt parte o mai multă responsabilitate cred ce ar contribui la deblocarea mai multor proiecte, la construcția unei piece mai ample pentru ce este paradoxal există resurs financiar pentru susținerea acestor proiecte, me refer la cele care sunt pe fonduri europene. Subliniere-i pe de alt parte din cauza timpurilor mari de a subliniere testare până când se semnează un contract subliniere-i de un ordin de începere, până la urmare de pierdut subliniere-i Compania de infrastructură au de pierdut subliniere-i cei care ofertează sublinierea i nu în ultimul rând au de pierdut cecenii României, a explicat Lucia Nova. Potrivit acestuia special sublinierătii Ministerului Transporturilor lucrează la un proiect de simplificare a procedurilor de achiziție, de aducerea procedurilor de achiziție în standarde deja consacrate la nivelul Uniunii Europene, astfel încât acest proces de la elaborarea unui proiect până la implementarea sa se dureze mai puțin, conform News.